إذن ها اغنام تبارك الله ما شاء الله في طريق الجامعة إذن في طريق سيدي حي الأغنام تبارك الله ما شاء الله الله يسخر تبارك الله تبارك الله ها العنزي ديال ما شاء الله تبارك الله ياكلو السدرة شوف كيمشيو السدرة تبارك الله والعيد غالي ها العيد كيقولو هاد العام غالي بزاف شفناه ماشي وراني غادي دابا. السوق مني وكيل باش نشوفو العيد عاوتاني كي داير راه غالي بزاف راه ما غير زدنا درهم الفوق ما كاينش ديك 2000 درهم رخيص داكشي داك ديال ألفين درهم ما فيه ما يتشاف يعني صغير دابا صغار صغار وديرين لهم ألفين درهم دابا غادي نمشيو ان شاء الله ولهنا كما قلت لكم دوم سنتر فيل هو هذاك بالضبط سنتر دابيل وله من تما طريق العونيه وطريق سيدي يحيى رو او الطريق عوتاني ريت مراكش كتمشي تهود للبلدية إدستيغا ومن تما دوز لكار مباشرة لباري ودوز للسينيما القديمة ولا السينيما رويال ومن تما تمشي لكولوج كذلك الطريق برك للجامعة، آه الزنقوط يتصطغى دونك تجي <hesitation> كذلك يعني شوية أو لا تمشي لواد الناشف، دونك واد الناشف كذلك كيما نقولكوم فيلا جنيلو، فيلا جنيلو، فوالا آه إذن حنا فوقكم قداح حسين هاهو من هنا و فيلا جنيلو وراه العيم وراه الجوهرة، فوق شوية المحطة إذا و كذلك حي السلام. هاه إيتستيغاو و طريق تازة و فيلا جزير خضر إيتستيغاو تبارك الله عليكم الله يحفظكم الله يعاونكم توا تبارك الله عليكم تبارك الله عليكم عواشر مبروكة <noise> تبارك الله عليكم عواشر مبروكة الله يعاونكم هادي هي وجدة بانوراميك تبارك الله عليكم عواشر مبروكة إذن هادو هما لي بلونتون فايسونت فوالا يعني كيديرو غابة ما شاء الله الريصانهم هانتوما تشوفوا؟ هذا الطريق ديال كيما قلتلكم شهادة القدح حسين ها شوفو شاء الله غانوضي انتم هذي الله الله هنا الطريق هذه هذه السوق ديال بني كيد، وهذه الغابه هذه كتنبت راسها هذا الربيعة كتنبت راسها هنا وهنا وهنا كيتجمع على يعني على الاماكن بزاف شوف كي دارت ما شاء الله الحمد لله على الضر دارت واحد المنظر سبحان الله سبحان الله واحد الخير ديال المناظر يعني على هذا الجناب ديال الطرقان شوف سبحان الله مناه ومنها هذا الغابه هذه هذه ربيعه هي كتولي بحال الشجره هاي ربيعه كتولي شوفوهم ديال الشجره شوف سبحان الله العظيم شوف شوف شوف سبحان الله سبحان الله وكلها الارض ملي هي كلها كلها اذن من كلها منا نبتة كلها شوف سبحان الله ما شاء الله شوف شوف شوف ما شاء الله شوف شوف ما شاء الله شوف كلها نبت تبارك الله عليكم الله يحفظكم شوفوا ما شاء الله لي بلونطون فاييسون كيفاش دايرين على الطريق هنايا هاد الطريق اللي داروها جديدة ناروكاد تبارك الله ما شاء الله شوف شوف ما شاء الله شوف ما شاء الله شوف شوف شوف, شوف. شوف, شوف. تبارك الله كداير هذا ربيع الربيع هو للراسو وشوفو الشجيرات زعما لكن شوف نشوف عاوتاني ليه 2 الاراضي منها الله سبحان الله ما شاء الله الإنسان يقول <سؤال> سبحان الله هاوما هاوما الله <سؤال> عليكم الله من كل بلاصه يا يا كعجبنهم هاذ الغرفة هاذي شحلا ولا نعرف فيها الصم و كينبتو فيها في وجدة كلها عامرة بهاذ لي بلونتير، جيهات الجامعة حتى <hesitation> تل فيلابس كلها من سيدي معافى من <hesitation> كاع من طريق سيدي, سيدي معافى و راني في موطور ديال لا روكات ديما يعني راني خارج مع عند طريق زرادة بالضبط عند مركز البوليس فين كيكون هاذوك مراج البوليس و السوق للسوق ديال بني فوالا شوف شوف, شوف شوف شوف شوف تبارك الله شوف تبارك الله لي بلونتون شوف راني نيشان راني قربت لباراج ها نتوما شوفو ما شاء الله شوفو شوفو لي بلونتون فايسونت هاذيك طريق جراده وراه وندور وندور مع طريق جراده باش نطلع باتجاه قنفوده فوالا نتوما شوف شوف لي بلونتون ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله فوالا. شوفو ما شاء الله الحديث شوفو ما شاء الله عليكم، شوفو ما شاء الله الحديث شوفو ما شاء الله الحديث شوفو ما شاء الله الحديث شوفو ما شاء الله الحديث شوفو ما شاء الله الحديث شوفو ما شاء الله الحديث ها الخرفان ها الخرفان ها المزراطة هاذي ما شاء الله الحديث ها الخرفان تبارك الله ما شاء الله غادي السوق يا أحبابي غادي للسوق آه هوما الخرفان منا ومنا هذا ماشي السوق وأني يحطو هنا الخرفان شوف شوف شوف، يحطو هنا الحوالا شوفوا إن شاء الله، شوفوا هانتوما يا حبايبي شوفوا يا حبايبي السوق ديال وجدا، شوف سوق الحد هذا ولكن الحد فوق طريق بلي- طريق قلفودا ماشي سوق الحد من تحت، ماشي بلاج طوبا هذا سوق الحد ديال شوفوا شوفوا ما شاء الله سوق الحد يا حبايبي.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 الناس كيجو من السوق السوق الله هنا يال يال مشاريع هنا عجيبة قاعات الأفراح الأخوين تبارك الله الخيرات من هنا تبارك الله ما شاء الله هنا قاعات ديال الأفراح هلوز هلوز اللوز هلوز الروز شوفوا ما شاء الله قالميه دويون بارك الله يا سيدي وتبارك الله ما شاء الله شوفوا بارك الله ما شاء الله ما شاء الله ها انتم احبابي هاني مع طريق الشقره الشقته ها يا ديالي فين كيديروا لايستر رينو جاب الله ديالي والله وراء وراء أنركم هنا يا وراء أنا شي عجيب يا سلام هذا الرسم فضل هاد لاباج هذاك الكار وهذاك الرومورك يرسمهم خويا مزيان ما شاء الله اذا خويا مزيان بوشطات مزيان دخلوا له ديروا ريشيرش في جوجل غاتلقى تلقاوه رسام عجيب يا سلام ارسم هذا الكاميون وذاك الفولفو ارسمهم ب 800 درهم 800 درهم يعني هو تمر رمزي ولكن مزيان بالنسبة للرصام جا فيهم بعض السوايع، 800 درهم باش رسمهم باليد ديالو، ها هو، هذا في واحد ستاسيون، إذن ايه ايه هنا في طريق جرادة، ها هو، ها هو، ها هو، ها هو، ها الحديد ما شاء الله، والسوق راه ليه السوق في راس العقبة، و واحد الرسم آخر في واحد القاعة راه. والملهامات مسكين رحمه الله قاعه الحفلات اذا رسم له خويا واحد الرسم عاوتاني فوالا امم بارك سمحنا الله ما شاء الله يا بارك الله الله يحفظه راه الرسم ديال خويا راه هذا هو الرسم ستاسيون بارك الله راه قاعه الحفلات نرسم فيها خويا راه هي هذيك قاعه الحفلات وهنا الحديد ما شاء الله حدا السوق الله ما شاء الله والله عجيبين يا سلام ولكن هذو كلهم بيوعين يوم مراش منهم الناس بيوعين ما راه يكونوا فيك 3000 درهم هذو المليحه بائع خروف العيد بائع خروف العيد من شلا القعاله فيها خويا قاعة الافراح, طاعت الأفراح. هي القاعه عجيبه ما شاء الله وراء انها والله الله